шан ну омеа абсур не це був експозиція з самого початку бос мета на іс ка не стало чесно конфлікту ендзюствую подошло вам мама я лютна аюс моя вома лептус вона кроша пена мока юс драпса вей мене вони не дайно ферами а вест